Pak Zales, berjumpa kita sekali lagi dalam edisi Hijab Friday. Pada minggu ini kami bawakan kepada anda satu lagi hijab tutorial yang mudah dan menarik. Untuk gaya kali ini terdapat lipatan yang sangat menarik di atas baju seperti ini. Jangan lupa untuk lawati www.zales.com untuk dapatkan outfit seperti ini. Baiklah, mari kita mulakan. Untuk tutorial pada kali ini, kita hanya memerlukan satu brush dan empat. Pertama sekali, echaskan di bahagian muka seperti ini dan pinkan di bawah dagu seperti ini. Ambil bahagian yang pendek ini juga. Naikkan ke atas seperti ini Ambil bahagian panjang ini Dan lipatkan sedikit demi sedikit Seperti ini. Okay. Ambil lagi satu vin Dan kemaskan di bawah ini Ya yes, selainnya pula anda boleh naik kereta spa. Di sebelah kanan.